Євген Сидоренко розповів про те, як ворожий танк потрапив до українських бійців. Машина стояла заведена. Прибувши туди, я обнаружив, що ця модифікація танку Т-72 є новішою, новішою модифікацією. Це був російський Т-72Б3. 26 серпня розвідники доповіли, що пересувається з Кутєйнікова в бік Іловайського технік Російської Федерації. Євген Сидоренко розповів, що прийняв рішення сам один вступити в бій з цією колоною ворога на трофейному танку. Довелося виконувати функції трьох членів екіпажу. Вначале, як механік водій, доїхав до позиції поперед пушки, потім перестрибнув на місце командира частини, от, щоб включити Пульт загрузки, скажімо так, АЗР включити, бо вони не всі були включені. Потім перепригнув на місце навідника, попитався включити гармату, але в повному автоматі я не встиг доробити в повному автоматі, стабілізатор не працював. Євген Сидоренко, полковник Збройних сил України, танкіст, учасник російсько-української війни. В 2014 році був штатним офіцером, начальником бронетанкової служби озброєння оперативного командування Південь. Каже, військо тоді було зовсім не готове дати відсіч ворогу. В Збройних силах не було взагалі нічого. Бронежиле там було жодного. Не було. Касок не було, нічого. Практично не було. Кадрових офіцерів не вистачало взагалі. Мобілізовані офіцери, які прийшли, вони не мали достатнього досвіду, навику. Євген Сидоненко згадує, як у 2014 році їм запропонували так званий зелений коридор для виходу українських військових та добровольчих батальйонів з оточення під Іловайську. Було, скажімо так, предложено використати зелений коридор і, в принципі, був шанс вивезти особовий склад живими, неушкодженими, а не просто погибати під обстрілами. Ну, це була ну, доволі тако, інтересна пропозиція, на яку в можна було б розраховувати. От всі ці моменти, хуже всього було з питною водою і з їдою. От чого не було, це ні їди, ні води. Ну, боєприпаси, так, якщо інтенсивно, Ну, на дві-три доби б нам хватило. Але тут стало питання. Так, да, дві-три доби, може, чотири доби хотіли, а виходити потім з чим? З пустими бика? Тому, враховуючи всі ці обставини, це, на мою думку, командуванням було прийнято рішення виходити за заточення. До того часу Євгенові вже вдалося зібрати екіпаж для свого трофейного танку. Я так і виходив на цьому танку на російському танку, дуже вдячний моєму екіпажу, який мені вдалося підібрати з бойців 17-ї танкової бригади. Хлопці дуже молоді, але дуже толкові. Вони безпосередньо приймали участь у штурмі Левайська. Незважаючи на те, що от, всі були поранені, вони знайшли в себе сили. вийти разом вийшли з оточення, ніхто не залишився. І до, і до, і до. Справжніми героями Євген Сидоренко вважає хлопців, що наважилися вийти з оточення. Для мене ставило васьките, першого, символом мужества тих хлопців, які на автомобілях, на автобусах не бросили зброю, а продовжували в таких нерівних умовах, враховуючи те, що ці війська російські війська, які там були, вони були всі окопані, вони всі були в окопах, тобто вони були замасковані, тобто вони були в укритті, всі наші хлопці були на відкритій місцевості. Сховатися було нікуди. Тому і вийшло так, що жодна, жодна фактична машина не вийшла з оточення. Жодна. Ні бойова, ні грузова, ні легкова. Присвоєно звання Герой України із врученням ордена Золота зірка Сидоренку Євгену Анатолійовичу. Полковнику. Пане полковнику. Це нагороди і ті, хто назавжди залишився. Це, по-перше, нагорода маємо, моїх близьких, які молилися, переживали за мене, щоб залишився живий. Герман Дубінін. Новини на Суспільному. Запоріжжя.